Шестирічний хлопчик, який випав з балкона п'ятого поверху, поки не отямився. Про це Суспільному розповів директор Запорізької обласної клінічної дитячої лікарні Юрій Борзенко. Динаміка є позитивна, але дуже-дуже мала динаміка і стан зберігається важкий. Дитина в комі і знаходиться на штучній відділяції легень. Можливості їхні дитина з родини переселенців, які не перебувають на обліку соціальних служб, розповіла Суспільному речниця Нацполіції в області Анна Ткаченко. Подію кваліфікована за статтями п'ятнадцяти та сто п'ятнадцяти замах на вбивства кримінальному кодексу України. Наразі дитина перебуває в лікарні. Слідчі дії тривають. Нагадаємо, що річний хлопчик, граючись удома з іншими дітьми, впав на піддаща магазину з відкритого балкона п'ятиповерхівки. Сталося це 15 березня у Вознесенівському районі Запоріжжя.